طول ما انت بتضغط على الناس طول ما انت بتضغط على الناس مش هتلاقي رد فعل كويس الضغط يولد الانفجار <تصفيق> عايزين ريموت <تصفيق> للانفجار كفايه ضغط على الناس الناس كده هتنفجر يا, باب. يا, يا, كش باب. يا مات. باب كش ملك يا كش ملك, ملك, ملك. ملك مات طرمة بالنبات واللي عدا فات انوار البومات الدنيا عليا مالت والحيه بانت النايرنا قالت الناس ضامنا سالت بس لسه ثابت ايوه اخترت غلط ناس وقفت وخانت ومن عيونها بانت ان ضمرها باعت اشكال شبابنا شابت اعدائنا من هابت ناس عاشت وماتت وانا لسه سابن ضعف الاول هو, هو الضعف رصيدك زاد الضعف الاقوى دايما ابى والاضعف مالوش ماوى وده الحال عندنا الغلطه ما مفيش اصحاب زينا ولا حد احسن مننا الاسلام في دمنا جنود الله من هنا هقولك ايه عندنا اللي مكفينا همنا لازم ناخد حقنا دايما هنا بايدينا اعمل حاجه لربنا لانه شاهد علينا وعارف انه بايدينا يغير حالنا ويهدينا ولو بعدنا يشدنا على طريقه يدلنا علشان عبادة خلقنا ما هو اصله بيحبنا فيها هي لو اتحدنا من عدانا خدنا طرنا كله ساعتها يحترمنا نبقى ويخفوا منا اتشتمنا عدوها هي دنيا ولا جنة اتحرمنا واتضربنا جبنا اخرنا واتخانقنا عدا كمان خدوا مكاننا سلبنا واتقتلنا واللي اصعب اللي منا دايما هم مغلطنا كل من علينا ينزلونا وصلوا عرفونا على حياتنا لو شافونا على ما يشيلونا لازم الوحده يرحمونا فرض عليكم تساعدونا الاعداء بيساعدونا مش لازم نطلب المعونه من اخواتنا أوضاع غريبة ومجنونة عايشين بموت الحقونا يا باب, يا باب يا دايما مقفول امتى الدخول صبرت ياما واللي يصبر يمكن يوم ينول عدت سنيني صابر دايما ويهددوني ما تدعموني يا اما في يوم تقتلوني أوه. كفاية ظلم ارحموني هتجنوني الفضل يرجع يوم لمين لو كنت عارف مين انا اكيد هتبقى مننا لسه عايش انا هنا اعدائنا كتير وضدنا الحملة تقيل وهدنا كل حاجة وسخة هنا آلام كتير حانتلي بداوي همي لازم اغني لسه النفس ما راحش مني كلام بدمي عدو هني رجعت تاني احب نفسي مش هنسى نفسي كتبت بايدي في يوم تاريخي بنودي تيجي هتحمي ضهري طلعت شمس الحريه تاني أحلام كتيره وعجباني طريقين يا اما اموت او عيش معاني علشان معاني لسه السنين جايه تاني يمكن في يوم يغير حالي والحق دماغي والظالم هو البادي كتل عادي تخطيط عداي بضرب النار انا ممكن افادي احنا من سنين واحنا نطلب بالتغيير ولو انت مستني اي تغيير بعد كل السنين دي صدقني تبقى بتحلم كل اللي شفناه لغاية دلوقتي وعود كدابة وكلام عمره ما متنفذ مش عارف لغاية امتى هنفضل كده الحل من الاسوأ للاسوأ الناس كده هتنفجر الناس موت, هتنفجر. الناس هتنفجر. موت. عايشين بنموت عايشين بموت.